Ей, Давид, я хочу вам стендап про життя в лагері. От я його писав. Громче. Громче? Добре. Життя Так. Значить. Буде стендап на тему життя в лагері. Давайте почнемо. Перше, про що я хочу поговорити, що столовка, ну, ви знаєте, вона нас кормила добре, а зараз не докармливає. А тоді, ще нам дівчатки давали подкормку, я, звичайно, худий по житті, але ви подивіться на Нікіту. Добре. Так, ще хочу вам сказати, що перед ми грали і такий згодик по днім каже, а там печеньки роздають. і як побігли. Я думаю, такого ще ніхто не чув, так грох, грох. Грох, грох. Да. Так, так. Двигаємося далі. Дайний друг, значить. Всі його хотіли, всі його ждали. І в перший же день полетіло багато подарків. І це круто, якщо не вспоминати той факт, що їх розносив я. А я йшов туди-сюди, туди-сюди, до стікляшки додому. А, і всі зійшлися на тому, що не могли дати подарок Богдану. Поки, поки. Пока <paris> Маша Флорова не взяла той подарунок і не знайшла Богдана. Похопайте Маші, будь ласка. Маша, молодець. Всі всі всі поворю, да. Так, так, так, так, так, так, так. <paris> так, так, так. так, хорошо, давайте тепер так. Представте собі пляж, чаєк, один релакс. І тут ви чуєте фразу. Виходим! Ти розумієш, що ти в басейні. Басейн – це круто. Але не подобається тільки голодний душ вперед і після. Але коли ти живеш в Паші, який купається, ти поки сидиш, деш його, висихаєш, що тобі ще холодніше приймати душ. Ти, ну, тобі не круто. Ну, купатися було круто. Так. <головний> yeah. Давайте поговоримо про спорт. Спорт не в обов'язкій житті. Городською, сільською. Mm -hmm. <рес> Спорт 16.00, Там, де можна легально по-морській поговорити, поки ванів не побачить, бо воно говорить погано, погано середньо, не <рес> Так. Взагалі, я там як манекен. Бо всі бояться, а на мені показують. <рес> Да, да, да. так. да, да. знаєте, ну не то, что мне нравится, мне не больно. Я привык, знаете, вы могли там подумать, что там будет какая-то грустная история. Ну нет, ей не будет. Так. так, что я могу сказать еще? Не люблю репетиции. Я, конечно, не танцор, но для щоб решила, чтобы я попробовала. попробую. Так, после репетиции я был весь мокрый. Я вийшов на вулицю, о, щоб футболку вижити, і пішов дощ. Так, mm -hmm. да, Ігор, от не треба було воду здивати, я її обратно набрав. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, то я. Ось ти за кого, люди так Так. Ну, також я хочу поблагодарити своїх спонсорів, у мене вони теж є. Благодарю дощ за те, що змінив велику ігру, і я написав цей стендап. У мене все.